kam nás stop dovede, jo, já neplánuju dovolenou tam, že jedem tam a ten den budeme tam, ale plánuju to prostě tak, že pojedeme tam, uvidíme, kam se dostaneme. a takhle. Jo, že to pracuju, cestování. Pracuju vlastně s tím, co mi život přináší aktuálně. Ideální dovolená je, no, to záleží asi přesně tam, kam bych zrovna chtěl jet, ale aby se to Dalo říct, že by to měla být ideální dovolená, tak určitě nějaká aktivita, nějaký odpočinek, něco nového vidět, něco zažít a samozřejmě úplně ideální dovolená je s lidma, který máš rád. Ideální dovolená určitě nebude, že bych ležela celý týden někde na pláži, to bych vydržela tak dva dny. Takže pro mě ideální dovolená je někde, asi v Evropě, v nějakém větším evropském městě, kde je pořád co objevovat, protože ty evropské města jsou strašně krásné. Každý je úplně jiný, každý má jinou atmosféru. Takže ideální dovolená bude každý den někde chodit po památkách, ochutnávat jídlo, ochutnávat pití, hlavně víno a no, asi tak, gastronomie. Já si myslím, že třeba i naše ideální dovolená byla na Kretě, kde jsme byli to dlouho dva roky nebo tři roky tomu. Mm -hmm. A chodili jsme tam sami dva jako mimo turistické trasy. v podstatě jsme si mysleli nějaké, nějaké místo. místo. Jsme našli na mapě a přečetli jsme si o něm. Poučili jsme kluboci. si auto, jezdili jsme autem, spali jsme v tom autě. Nebo venku. Počirákem. Jo jo, jsme se po pláží. Poute se. Jo, to bylo <laughs>